Сергій видає продуктові набори з будки автівки. Сам чоловік родом з цієї громади. Зараз переїхав в Одеську область. «Якщо ми знаходимося в Одеському регіоні, для всіх не секрет, що Миколаїв – це щит, який не дає змогу ворогу пройти до Одеси. З нашої сторони повинна бути максимальна підтримка цієї місцевості. Бо вони знаходяться на передовій. Один пакунок на один двір. Люди, які тут живуть без газу, з постійними перебоями електропостачання, вишукувались в чергу. Все за попередніми списками. «У нас прифронтова зона, ми, магазини всі закриті, і в город нам не з'їздить, навіть хліб не купить нам вовремя. А так, ну, а так хоч якась допомога нам». Поберемо різні, ще є усього достатньо і дуже велике спасибі всім. Дуже велике спасибі за таку велику допомогу, за те, що не забуваєте про нас, що ми живемо в такому аду що в хату влітають осколки, вікна побиті, все побито. Але ми живемо». Галина розповідає, що цих продуктів їй вистачить приблизно на місяць. Вимушена була переїхати в цей дачний кооператив та стоїть в черзі за пайком Людмила разом з чоловіком. Жінка розповідає про умови, які утворились внаслідок ворожих обстрілів. От камушки положили на камушку, эту плиту ставимо каструлю, чай утром підігріли, зробили на цілий день хати досліджуючого вранці, нам хати. Суп зварила утром, холодильник не робить, світу немає. Кинулася утром, суп скис. І от як хочеш, так і живи. Ось така в нас життя тут настала. Квартира в місті розбита. Волонтери з Одеси намагаються сюди приїжджати двічі на місяць. Гуманітарну допомогу збирають у різні способи. Допомагають в цьому іноземні колеги, одеські підприємці і люди, які просто хочуть допомогти. І не дочекаються наші вороги з'їсти за нашу булочку. Подавляться кусочком булочки, а ми ще станцюємо гопака на їхній могилі. Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина.